Воно наказано на, на промежній пасіці, до, тисяч, до тисячі метрів мали. Вулики Великопольські, рамка 26 х 36. Це, якщо перемірити на площу, то це Рудовська рамка. Десятирамочний корпус. Були на повні корпуса, були і полу корпуса. Ну, висота рамки 13. Що хочу розказати. Ці, чули, Матка держалась в корпусе, как была решетка, а далі ставили медовую корпусу. Мед в основном брали ремпаковый основний взяток, потом часть семей на липу, трошки на акации, а то на гречку, а потом с гречки перекидана на берез. Бачите, такие улики, это наші нового образца. Э, это его попольцы? Да, его попольцы. 36 на 26 Ось такими машинами, а як приключати? Давайте, приключайте, я вам буду На таких машинах ми возили п'яну Ось така кормушка Ворона Оце на спальці, стояла сп на липі Ну на, на липі Це відводки Получається Зробили ми вже з ними На оплёк Костаті, з залёду не Ні, ні, ні, ні це були пакети, заказували на Англію, 400 пакетів сотових. Ну, ми дали 200, і 200 там ще одне. Це хлопці, які на Греції взяли вулики старого поста, великопольські ще стали. бачите, село ми внімати, зверху по углам, ну, стлет, так, як це у нас там в книжка. книжках. Щот на Грешку ввозили, бо ми на Грешку ввозили 150 км, і там останні хвороби грали вже. Приїжджали ці мої вулики, заввозили пункт, штук 30. Ось там їх практично ніхто не стеріг, а там ще рішили всі. Ваш повернік, полукорпус, оце на березі. Фотографії поміщені, це мій брат зараз там працює, то я воно так попроси, він там зкинув. Оце от стойник обличний, об'язательно, мерка чається, здавається сюди, він сутки стоїть, доверку піднімається, вся ця мій і в слоїчки наливається чисті і качественні мерки, щоб не було ні чуть-чуть, бо поляки дуже до цього уже ставятся в реду. Да. Это креус, местным там, в полкове, посоветован заморожата, там, там, в полкове, там, там, в полкове, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, От ось, подивіться, бутелка, це коробочки, вони двообразні, то що полемет так чати, ми в них привозимо пусті рамки, не в корпусах ввозимо, забираємо, а пусті рамки в них, ми джин не видуваємо нічим, просто в рушну раз тусили на землю перед людком. ну матка знизу, не боїмося під решотку поставили це подал, це Переставили з кришками накрили, по машину і поїхали. Плюс обгодки ми них і лототки не кажу, що зимують. Вони зроблені з 12 12 сантиметрів, 12 мм дротячок. Давайте так. Сизоючих усіх та. Так. Це от на вересі на полігоні бочку суємомося. Це це два там назад. робимо. Це от в бочках так бачите, заливають мед. Три жінки качає підкріплює кріфлею вилкою. Вдень може викачати 4-6 бочок. Спокійно. Ми день 3-4 пацана з того будуть вилкою забирати. Як розпечатує їх вилкою? Да. Ми з того побіли, собі раз їм привезли, поставили вниз. Печатали вісні до 8, 4-6 бочок. У нас це лінія взагалі? Да. Так. Ну то він там пан міг? Все, все три патри. Да, да. А Давай, подышай, подышай. О, Зібраний польский, это комплексный фарт сам придумал. Вот, я по-показанию. Это рычок, где джоник, когда у вас падает. Фергат. Тут ось тежка, де перекривається. Ну на формі можна докладніше сподівати. Там шухляда віймається. Ось добре. Приватиме качество. Це нутріус. Ось до ну, цих формах. Сірок набираємо всі поклашки. Це так рамки пранемо. Ось цей ну, мозок. ящику ставиться по 8 рамок, по 7. Щоб був зазор. Тоді ми знаємо, моль там коричний берет. Якщо притул поставимо, то моль це веде. Або він сам собі. За щось там бачив, робити прища до нього. От ваш початок от через отчаться суботи. Я говорю, трайте ну там вот такі, Получается, квадрати все сторони рівні, то ми може нижній да холодний занос, а верхній там. мотеплий занос. так. Це в них таке мислення, що зараз зараз сою поля. Яка гора до Траєнка, чистопородні, щороку пан купляє е, дві цих чисто галосома, дві, три, четыре. Яке відношення взагалі до порід? Тобто, як вам каже, пороза і регіонування, таке поняття у нього є? У них е, дотаційна. фас, хто хоче, то тримає, то сам, сам ну, вони захищені. Зараз хоче, то за річ, хочете, тримає. Да. Він, їм за нього нічого грошей немає. Що, допустим, типу, я тримаю краєнку в Польщі, я купую матку, мені за нього 50% вертають дружжер. Нічого ніхто не дає. Купляю краю пакет ніхто за нього вертають усе відпрацювати пішетки. Ось, ну це вона так і знутрі, це 10 літрова крошка, сюди заливається холодна вода, засипається сахар, там далі буде полностью фотографія, і мішається з втрої сиропи. Оце ми тривіруємось, коли немає шо робити. Картошку пожарити. <смех> вот, восхотовка, интересная восхотовка, туда входит э, 20 рамок, у меня и деда, она ну, так как 2 часа включится, и виз вытекает, и это не порвает ничего, честно, электричество. А мотор? Мотор затворится, там и тракт гоняя, и ухода у меня, у нас будет открытый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 17 Ручная погрузка, да? Да, два пацана А вентиляция? Не сетка. Вентиляция без украинца. Не сетка, да, полностью Закритий її рівечками, галечками такими пудрами. Ці за меду закупити хочете? Два пацана за минул 40, 20, 30 за гуртай. Щас лопці питають, давайте, може, дорозкажемо. Давайте я вам розкажу за конкретизмом. Оце флагу витягується, може, всушить. Сушить пилок, так вони включають, щоб з меду трохи Вони недозріли, якесь так. От-от-так враняться рамки. Там студований такий, здоровий. Ми робимо, не раніше, хто зимота, карті, вівтору, зимою, нічого не не всі однакові. Тут не всі Тут не всі такий. Тут не всі однакові. Тут не всі однакові. Тут не всі однакові. Тут не всі однакові. Тут не всі однакові. Тут не всі однакові. Тут не всі дні. Тут не всі однакові. Тут Собирали, привезли, высыпали в кульпе, завязали потом поклали в морозиловку, потом в конце сезона, когда пацаны его веют, сушат, пасуют по 5 кг, приезжают и забирают. А веют покрыми? Веют покрыми? И сушить просто. Девчата, бачите, вилками валят, так и танки. О, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, вы все равно да? це цілі я тут, там, фотографій там не там закритали. О, до сутоку навіть. Зараз, якщо, десь Собі тут замішало, тут сіли собі, там, каністри, натері, надрали, два каністри, чотири каністри в пальці взяли, пішли, роздиваємо всі, як Подаётся так, когда в обычном котле сразу холодная вода забирается и вода нагревается. ничего.